I denne filmen ska jeg dele litt mine erfaringer med å spille in talking head videoer i ulike typer videoverktøy. Det første jeg ska vise deg det er Camtasia, det som tidligere heter Camtasia Studio, som er den programvaren jeg vanligvis bruke for å spille inn video. Her er det ett innebygd verktøy for både å spille in et talking head videobilde samtidig som man spiller bildet av skjermen. Og i Post så kan jeg velge om jeg vil ha med skjermen eller bare talking head eller en kombination av disse to. Et annet godt tilgjengelig verktøy er kamera appen som er bygd in i Windows 10. Bare begynn å skrive kamera på søkeruta. tryck på kamera Då Da du appen og i denne her så må du velge om du skal ta stillbilde eller om du sska ta video. Det bytter du på ha borte til højre. Nå kal jeg ta in en video O så med jagdag titte in i kamera och så trycker jag på Record. Dette er hvor de opptakke ser ut i kamerapen. Och så tryker jag på stopp och så går je ned det højreøne, klickke på dene här O da kan je vælge oppetå højre og vvellge på disse tre prikkenne og så klikker jag på åpne mappe. Och da har jeg fått en mappe der disse bildene nå ligger åpne. Ligger på denne banen under Studio, Pictures og kamerabilder. Där finner du filmene dine som du kan enten publisere derfra eller for eksempel ta inn i Camtasia Studio og redigere video. Mange forbinder Teams med nettbasert undervisning og videomøter, men det er også et godt verktøy for videoopptak. Mange har en kalender borte til venstre, det har vi dessverre ikke på Høgskolen i Østfold, der du kan starte opp ett møte med deg selv. I stedet så er jeg gått inn i et team der det bare jeg som er medlem, og så starter jeg opp et møte. Og da slår jag på lyd og bilde i møte, velger å ta med datamaskin lyd hvis jeg ønsker å ta med det og så trykker jag på Bli med. Da er jo dette här bare et møte som jeg deltar i, men hvis jeg går in og trykker på disse tre prikkene som du finner oppe i høyre hjørne, så har jeg en mulighet til å trykke på Start innspilling. Og da trykker jeg på Start innspilling, og da er jeg i gang med å gjøre videoopptak inne i Teams. Og så trykker jeg på Stopp innspilling. Når jeg er ferdig med opptaket trykker jeg på forlat. Nå vil jeg enten under aktiviteter eller på den vanlige feeden få opp møteopptaket. Jeg kan trykke på disse tre prikkene og så kan jag trykke på åpne i OneDrive. Da får jeg opp selve opptaket mitt. Og da er jeg i gang med å gjøre video inne i nå kan jeg velge om jeg skal kopiere koblingen og gi den til noen, om jeg skal laste ner til egen datamaskin, om jeg skal kopiere, eller om jeg skal trykke her på dele og velge å dele tilkoblingen. Ofte er det så sånn at jeg bare kan tildele delerettigheter innenfor folk fra samme institusjon som meg selv. Kan jeg enten skrive navnene på de jeg vil dele med, eller trykke på Kopier, og så får jeg en delingskobling til den videoen jeg akkurat har laget som jeg kan dele med mine mottakere. Zoom kan på samme måte som Teams brukes til opptak av talking head videoer hvis du oppretter som bare du selv er med i. Det kan du gjøre fra Outlook eller jeg som har gått inn här på Høgskolen i Østfold sin Zoom-side og logget mig in, så kan jeg alltid gå opp i høyre hjørne her där det står Host Meeting. Og, og da går jeg in og så velger jag med video på. Da starter jeg et møte, da åpner jeg Zoom-appen, og så vil den starte opp, og så må jeg passe på at jeg tar med computerlyd hvis jeg vill ha det. Og så slår jeg på eh, mikrofon og video og sjekker det. Og det øyeblikket jeg har fått den innstillingen jeg ønsker, så kan jeg gå og trykke på record. Da starter jag optake av video og je kan snke på den mottenne motå önske iselva optake. Når det erärrdig så går jag och trycker på Stop Recording. Vist du vi spille en flere video i ett så er det nå mulle och trycker på record igen. Disste vill dele sig opp i separate videofiler. Når du an affärrdig så trycker du på End och så trycker du på End Meeting for All. Da vil det ta litt tid mens den konverteres til lagring. Du må også fortelle hvor du skal legge fra deg disse videoene. Da kommer du fram og her ligger det nå en videofil som heter Zoom underscore 0 som er videofila, som jeg nå lagde i Zoom. Da starter jeg opptaket av video og jeg denne fila kan da bearbeides i postproduction eller publiseres med en gang. Jeg har et Logitech Brio webkamera og da kan jeg bruke en gratis programvare fra Logitech til opptak av Talking Head som heter Logitech Capture. Denne programvaren er egentlig ganske grej for den gir meg muligheten til å en del innstillinger på mitt webkamera. For eksempel så har jeg gjort om litt på hvitbalansen, for når jeg kjører på auto så syns jeg at han på en måte går in på hvitbalansen og gir meg et mer oransje skjær i huden min. Så jeg er ikke fornøyd med denne kvaliteten og her inne i denne programvaren så kan jeg gjøre ting med hvitbalanse. Jeg kan velge å ha på autofokus hvis jeg vil og så videre. Så her får jeg en del flere muligheter i forhold til videoopptaket mitt. Jag kan også velge synsfält som er nære eller veldig langt ute på denne måten. Och denne programvaren har da muligheten til å trykke på record nede i mitten här teller ned, og så gör jeg et opptak med Logitech Brio. Og trykker på stopp når jeg er ferdig, og trycker jag på denne mappa her nede til høyre, så får jeg opp hvor videoopptaket er, og jeg kan da kjøre den i postproduction eller publisere videofiler. Dette var en kort introduksjon til de videoverktøyene jeg bruker til å spille inn video. Det finnes selvfølgelig mange andre. Og hvis du er i Mac-verden, så er sannsynligvis iMovie stedet å gå. så er det selvfølgelig mobiltelefonen som er grej også å bruke til dette.